L'any 1986, la televisió pública austríaca, juntament amb l'escoltisme i guiatge d'Àustria, va convidar un infant a viatjar fins a Betlem, ciutat plena de colors, conflictes i anells de llibertat, amb l'objectiu d'anar a buscar una llum amb un missatge de pau. La flama es va recollir dies abans de Nadal a la cova del naixement de Jesús, on sempre hi està encesa, i se l'endugueran a Viena, des d'on es va repartir a tot el país. Des d'aleshores, la flama la iniciativa s'estès a tot el món com a projecte internacional gràcies als escoltes i les guies, i la llum viatja els quilòmetres que separen Batlem i Viena. Allà, s'hi celebra un acte comènic, i d'aquesta primera espelma se centenars d'altres de totes les delegacions, escoltes i guies assistents, que al tornar als seus llocs d'origen, la distribueixen per tots els continents, països, ciutats i pobles, a les seves parròquies, hospitals, residències per gent gran, presons, altres associacions i a les cases de particulars, aconseguint que la flama s'escampi arreu del món i que esperem que arribi a tots els racons del nostre planeta símbol de pau, fraternitat i esperança.